Цей будинок тепер належить сім'ї загиблого військового з Хмельниччини Олексія Багрія, розповідає його дружина Марія Багрій. За її словами, будинок придбали благодійники, власного житла у сім'ї Олексія не було. Жила в Києві, потім ну, познайомилася з своїм чоловіком, переїхала до нього до Миколаєва жити, так як його частина там знаходилась. Ну, і ми жили в Миколаєві до 11 квітня, поки мені не що він загинув. Будинок коштував 7 тисяч доларів, розповідає засновник американської благодійної організації Август Mission Брюс Робертс. За чотири дні організація зібрала потрібну суму. У нас є свій фонд на території Америки, куди люди насилають допомогу. Це за кошти людей, які почули про історію, побачили будинок. Для сім'ї загиблого військового придбали житло у співпраці з українськими волонтерами. Разом вони планують допомогти зробити у будинку ремонт, розповідає волонтер Юрій Шелест. Август ну, Мішин бере на себе так якусь певну відповідальність, допомогти Марії і збудувати там санвузов, допомогти збудувати правильну піч, щоб можна було правильно і комфортно опалювати це все зимою. Будинок має площу 62 квадратних метри, розповідає його колишня власниця Зоя Чулак. Він має три житлових кімнати, коридор, комірку, веранду. Меблі залишаються. Газ до будинку не проведений, у селі він є. В селі газ від сусіда, це буквально, ось рядом, в нього газ і зупинка. І вода по дорозі йде, в нас повністю вже виритий канал був, під труби, все вложено, але кожен вже до себе. Дідусь загиблого Олексія Багрія Василь Миколайчук розповідає, онук його родом з Хмельниччини, служив з 2016 року. Зоня теж була, так, морська піхота. Ну і по поводі, як це війна почалася, він був під Мариуполем, вже третій місяць, не мов тіло, не тіло. За словами дідуся Василя Миколайчука, онук просив побратимів, щоб його сім'ю перевезли на Хмельниччину, якщо з ним щось станеться. Унуки то у нас, вони не хочуть, вони от баби люблять, бідно Василя, там та баба ругається з ним. Шестирічний Тимофій та чотирирічна Злата граються біля власного будинку. У селі їм подобається, каже Марія Багрій. Сюди планують заселитися наступного тижня. Біля дому є город та сад, в якому, за словами колишньої власниці, ростуть яблуні, сливи та горіхи. Хата із сараєм на 25 сотках построєна, і там ще вверху сад зробили великий, а з другої сторони 16 соток. Як розповів Брюс Робертс, організація «Август Mission загалом планує придбати для сімей загиблих українських захисників 10 будинків. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.